Vreau să vă mărturisesc ceva din suflet. Am cele mai mari emoții pentru piesa de mâine. E ceva ce n-am mai făcut niciodată și abia aștept să o auziți, abia aștept să vă văd reacțiile, abia aștept să văd tot ce, se, ce o să se întâmple. E ceva deosebit, e ceva unic și deosebit, ce nici n-am mai auzit. Și îmi place atât de mult și vreau... Nu știu, nu mai zic nimic. Am cele mai mari emoții pentru mâine. Bye. Vă pup! Și ca să vă dovedesc că chiar am emoții imense, uitați pulsul meu. E 108 și toată ziua a fost 108-109. Sunt foarte emoționat cu piesa de mâine. Deci, foarte emoționat, doamne!